Elenia on juuri julkaissut uuden sähkökatkokartan. Turo, sinä työskentelet Elenialla käyttöpäällikkönä. Kerrotko, mikä tämä karttapalvelu on? Kesän ensimmäiset ukkosmyrskyt ja puuskatuulet ovatkin jo koetelleet sähköverkkoja ja aiheuttaneet sähkökatkoja. Sähkökatkokartan avulla asiakkaat saa kätevästi tietoa näiden sähkökatkotilanteiden laajuudesta. Eli asiakkailla ja medialla on käytössä se sama tieto sähköverkon tilanteesta kuin mikä meillä täällä Elenialla on, kun esimerkiksi myrskyn jälkeen korjaamme sähköverkkoa. Uudesta sähkökatukartasta heti pääsivulla näkee kätevästi koko Eleniön verkkoalueen tilanteen, ja tilannetietoa voi myös tarkastella maakuntatasolla Itä-Häme, Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä- sekä Pohjois-Pohjanmaa. Kartalla voi myös zoomata ihan yksittäistä asiakasta koskevaan sähkökatkoon, tarkastella sen sähkökatkon tilannetietoa sekä arvioitua korjausaikaa. Miten tiedot sähkökatkoista tulevat kartalle? Tiedot runkoverkon sähkökatkoista tulevat kartalle täysin automaattisesti, mutta pieniin osalta yhteistyö meidän asiakkaiden kanssa on meille erityisen tärkeää. Eli pieniin verkon sähkökatkojen tilannetieto tulee joko asiakkaalta vikailmoituksilla tai sitten älymittareille tehtävien ja kyselyiden avulla. Näitä älymittarikyselyitä me käytetään erityisesti suurhäiriöiden loppuvaiheessa, kun palautetaan sähköä vielä niihin viimeisiin vikakohteisiin. Yleisesti ottaen älyteknologia on huomattavasti nopeuttanut sähkökatkojen vika rajausta ja työryhmien ohjausta oikeisiin vikakohteisiin. Karttapalvelu on ollut käytössä jo vuodesta 2007 asti. Se kuitenkin muuttui aika paljon nyt. En millä tavalla? Uusi kartta on nyt tehty täysin Google Mapsin pohjalle ja se on optimoitu erityisesti toimimaan hyvin myös kännyköissä ja tableteissa. Lisäksi nyt uudella kartalla esitetään myös tiedot tulevista huoltokatkoista ja alueista Hämessä sekä Pirkanmaa on nyt jaettu omiksi alueeksi, eli tilannetietoa on helppo tarkastella maakuntatasolla. Varsinkin suurissa suurhäiriötilanteissa Sähköverkkoon syntyy uusia vikoja ja uusia sähkökatkoja samalla, kun aiemmin alkaneita vikoja korjataan. Nyt uusi kartta mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat tarkastella tilanteen kehittymistä. Eli kartalla näkyy tilanteen kehittyminen viimeisimmän kahdeksan tunnin aikana. Miten kartta toimii kännykällä ja tabletilla? Eli kännykällä avattaessa kartta, ensimmäisenä saadaan tilannetieto Eleni on koko verkkoalueen osalta, ja maakunnittain tietoa voi myös avata ja mennä sinne kuntatasolle saakka. Kartalla voidaan zoomata ja liikkua sinne sähkökatkoalueelle, ensin kuntatasolle ja sitten ihan sinne kunnan alueelle, ja klikkaamalla auki tämmöinen sähkökatkopiste saadaan kyseisen sähkökatkon tilannetieto ja arvioitu korjausaika. Kännykät ja tabletit ovat erityisen tärkeässä roolissa pitkien sähkökatkojen tapauksessa, koska kännyköitä ja tabletteja on helppo ladata muun muassa autossa. Eli pitkänkään sähkökatkon yllättäessä meidän asiakkaat eivät sitten jää ilman sitä tilannetietoa. Millä muulla tavoin sähkökatkotilanteessa voi saada tilannetietoa? Elenialla on ollut jo pitkään käytössä maksuton tekstiviestipalvelu, joka kertoo sähkökatkoista. Tekstiviestipalvelulla myös tulee tieto siitä, kun sähkökatko on ohi ja tilanne on palautunut. Elen ja mukana älypuhelin sovelluksella voi tehdä esimerkiksi omaan asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon kyselyn ihan sinne älymittarille saakka ja sovellus kertoo sitten sähköverkon tilanteen kyseisessä käyttöpaikassa. Sovelluksella, mukana sovelluksella voi myös tehdä vikailmoituksen meille täysin sähköisessä muodossa. Ja tietysti meidän vikapuhelinpalvelu toimii ympäri vuorokauden.